τις πιο ένδοξες μέρες της εθνικής μας ιστορικής διαδρομής όπου το ελληνικό πνεύμα αλλά και ο και η αυτοθυσία των Ελλήνων αναγνωρίστηκε παγκόσμια. Μια τέτοια μέρα οφείλουμε όλοι να αναγνωρίσουμε τα λάθη. Βεβαίως εκείνα τα λάθη που ιδιαίτερα κάτω από πολιτικές επιλογές βρίσκεται η χώρα μας πάλι σε μια δύσκολη στιγμή αλλά και από την από το συμβασμό της Ελληνικής Κοινωνίας των Πολιτών στην ευμάρια, στην Ευδαιμονία, στην Εικονική βεβαίω, όπου πρέπει όλοι μαζί για μια ακόμη φορά συλλογικά και ενωμένα να δουλέψουμε για να αποφύγουμε αυτή την προσωρινή για όλους μας θέλουν να πιστεύω υποδούλωση ότι σήμερα διερχόμενος κανής. Τους δρόμους της ΡΑΜΑ βλέπει σημαστολισμένο κάθε σπίτι, δείχνει ότι επιτέλους η ανάγκη μας ενώνει. Αυτή η εθνική προσπάθεια φέρνει καρπούς, αλλά αυτό εξαρτάται από, από όλους μας. έχουμε χρόνια πολλά, ζήτω το έθνος.